مشاہدہ یہی ہے کہ جس بندے کے پاس مال و دولت ہوتا ہے وہ ہر طرح کی سہولت حاصل کر لیتا ہے اسباب مہیا کر لیتا ہے مکان اچھا ہوگا گاڑی اچھی ہوگی کھانے اچھے ہوں گے لباس اچھا ہوگا ہر اچھی ہوگی تو لامہ طور پر ہر بندے کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس مال کی کثرت ہونی چاہیے مال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیت میں خیر بھی کہا ہے انَََ لہو بالخیر تو مال میں اچھائی بھی ہے کیا کہ جس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے نب شام شاد فرمایا کہا دل فخر و یقون و کفرا قریب ایک تنگ دستوں میں کفر تک پہنچا دیں تو تنگ دست آدمی کا تو ایمان ہی خطرے میں ہوتا ہے وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے جیسے ہمارے ملکوں میں آج کل اقتصادی تنگی ہے تو ہم پھر قرضہ لیتے ہیں کافروں سے اور پھر کافر اپنی شرطیں منواتے ہیں وہ کم دین کے خلاف کام ہم سے کرواتے ہیں آپ اس کا مظاہرہ کرتے ہی رہتے ہیں تو جس بندے کے پاس مال دولت نہیں ہے اس کا ایمان بھی خطرے میں اسی لیے مال جو ہے وہ انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہوتا ہے جس کا کام کاروبار اچھا ہے وہ اپنے سکون کے ساتھ عبادت بھی کر سکتا ہے دیکھی بھی کر سکتا ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی لیکن غریب آدمی امیروں کا محتاج ہوتا ہے تو مال کی مثال چھری کے معنی جائے گا چھری کا اچھا استعمال ہو تو چھری اچھی ہے اور غلط استعمال ہو تو چھری بری ہے یہی حال مال کا ہے مال کا استعمال اچھا ہے تو مال اچھی چیز ہے اور اگر استعمال برا ہے تو مال بری چیز ہے ہمارے انسانی نقش بندیہ کے خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ اللہ نے ان کو بہت مال و دولت سے نوازا تھا کتابوں میں لکھا ہے کہ آدھا ثمرکند کا شہر ان کی جائیداد تھا ان کی جائیداد زرعی زمینیں بھی تھی اور مکانات بھی تھے تو آدھا ثمرکند ان کی جائیداد میں شامل تھا چنانچے ان کے پاس مالدارت کی کثرت تھی لوگ بھی ان سے بیت بہت زیادہ تھے اس زمانے میں ایک غلط تھے ان کا نام تھا مولانا جامی وہ بیت ہونا چاہتے تھے تو انہوں نے سنا کہ خواجہ احراد کہ ہاں بہت فیض ہے تو وہ ان کے پاس گئے بیت ہونے کی نیت سے وہاں جا کے دیکھا تو قالین پچھے ہوئے ہیں خیمے لگے ہوئے ہیں اور حضرت کے گھوڑے جو تھے وہ سونے کی کھوٹوں کے ساتھ بنے ہوئے تھے یہیں یعنی ہم تو لوہے کے کھوٹے بناتے ہیں نا کیل بناتے ہیں تو ان کے گھوڑوں کے لیے سونے کے کھوٹے بنے ہوئے تھے تو مولانا جاید حیران ہو گئے ایک فقیر اور دریش آدمی ہیں اور مال کی اتنی کثرت کہ گھوڑے سونے کے کھوٹوں سے بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے دور سے دیکھا حضرت کے مجلس کو اور ایک شعر پڑھا نہ مرد اص آ دنیا دوست دارد وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا دوست اللہ کا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے اور یہ کہہ کے واپس چلے گئے بیٹھتے ہوئے اللہ کی شان دیکھیں کہ راستے میں جگہ تھک گئے تو دوپہر کو قیل اللہ کے لیے سو گئے جب سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور لوگ افرت تفریح کے عالم میں ہیں کچھ لوگوں نے مولانا جامی کو گھیرا ہوا ہے اور وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارا حق دو تم نے غیبت کی تھی پلان کیا تھا پلان کیا تھا ہمارا حق بنتا ہے اب حق مانگنے والے اتنے ہیں کہ مولانا جامی ساری زندگی کی نیکیاں دے دے تو بھی ادا نہیں ہو سکتا تو بہت پریشان ہے کہ آج میری جان کیسے چھٹے گی اس پریشانی کے عالم میں نے دیکھا کہ خواجہ حرار دیتے ہوئے تشیل لائے اور ان کے ساتھ ایک بڑی جماعت تھی جب قریب آئے تو خواجہ حرار کھڑے ہوئے انہوں پوچھا کہ لوگوں نے آپ کو کیوں تنگ کیا ہوا ہے حضرت دن کے میں نے حقوق دینے اور جب اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں تو خام عضرت نے فرمایا اچھا ہمارے نام عمال میں سے دیتیاں ان کو اب جب انہوں نے اپنے نامہ مال سے دیکھیں اور ان کو دے دی تو مولا جامعہ کی جان چھوٹ گئی آنکھ کھل گئی تو مولا جامعہ سوچنے لگے کہ میں تو دیکھ کے آ گیا تھا واپس کہ یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں مگر کوئی مسئلہ تو ہے ہے تو یہ اللہ کے دوست چلو پھر جاتا ہوں مولا جامعہ دوبارہ آ گئے اب جب آئے تو پھر وہ آئے حضرت کے پاس اور ان کو آ کے مسافہ کیا ملاقات کی ان کا کش تھا کہ اللہ نے ان کے دل میں سب ڈال دیا انہوں نے پوچھا مولانا جامی آپ پہلے آئے تھے کی تو کیا شعر پڑھ کے گئے تھے نہیں اضر کچھ نہیں کچھ نہیں بس ایسے ہی تھا حضرت میں نہیں نہیں پڑھو جو آپ نے پڑھا تھا تو مجبوراً بتانا پڑا کہ میں نے شعر پڑھا تھا نہ مرد اس کے دنیا دوست دارد وہ ولی نہیں ہو سکتا دوست اللہ کا نہیں ہو سکتا مرد نہیں ہو سکتا جو جو دنیا کو دوست بنا تو خواجہ عبید اللہ نے شعر کو مکمل کیا فرمایا نہ مرد اس کے دنیا دوست دارد اگر دارد برائے دوست دارد اگر دنیا ہو تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے اپنی ذات کے لیے نہیں ہونی چاہیے تو میرے پاس اگر ہے تو میں اس سے اللہ کی مخلوق کو ہو جاتا ہوں مہمان نوازی کرتا ہوں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں تو بات صافی ہی ٹھیک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے تو یہ اللہ کے لیے ہے اس کو اللہ کے نیو پہ خرچ کرنا چاہیے حدیث وبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بال بندوں کو بہت رزق دے دیتے ہیں جو ان کی ضرورت سے زائد ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ وہ زائد رزق اس لیے دیتے ہیں کہ وہ غریبوں کو یا حاجت مندوں کو رزق پہنچا دیں اگر وہ رزق پہنچاتے رہتے ہیں اللہ ان کو دیتے رہتے ہیں اور اگر وہ پہنچانے میں کمی کو طے کرتے ہیں تو اللہ دینا بھی بند کر دیتے ہیں چنانچہ آپ مثالیں اپنے ہندری میں دیکھ سکتے ہیں حضرت کام ایسا تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہوئے سونا بن جاتی تھی ایسا حالات نے پل ٹکایا ہے اب تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے جی ہاں جب اللہ نے یہ موقع دیا تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگانے سے سونا بنتی تھی وہ سارا سونا تمہارے لیے نہیں تھا اس میں غریبوں کا بھی حق تھا تم نے صدقات خیرات کو بلا دیا اور اس کو اپنے بینکوں میں جمع کروا دیا میرے اب اتنے ملین ہو گئے اب اتنے کروڑ ہو گئے اب اتنے ہو گئے اب اتنے ہو گئے اللہ نے کہا کہ ڈاکیہ ڈاک ہو پہنچا رہا کسی اور کو ڈاکیہ متعین کر دو یوں حالات انسان کے بدل جاتے ہیں اور جو انسان اللہ کے بندوں تک ان کا حصہ پہنچاتا ہے اللہ اس کے حص میں برکت ڈالتے ہیں چنانچہ اللہ تعالی رجب شعبان میں رمضان میں بندے کا ایک امتحان لیتے ہیں اس کو مالی پیپر کہتے ہیں جیسے سکولوں میں پیپر ہوتے ہیں نا اے پیپر اور بی پیپر دونوں انگلش کے پیپر ہوتے ہیں اے پیپر اور بی پیپر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے دو پیپر بنائے ایک مالی پیپر اور ایک جانی پیپر رجب اور شعبان میں اللہ مالی پیپر لیتے ہیں کہ میرے بندے میرے حکم پر تو مال کتنا قربان کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا غریبوں کو خط کرتا ہے یا نہیں کرتا اب کچھ لوگ اس میں پاس ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ فیل ہو جاتے ہیں جو زکوۃ ادا نہیں کرتے وہ فیل اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ پاس ہو گئے پھر دم لانگ مہینہ آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کا جان نہیں تان لیتے ہیں اچھا میرے بندے گرمی ہیں مگر تجھے پینا بھی نہیں کھانا بھی نہیں سارا دن بھوکا رہنا ہے اب یہ مشقت ہے پیاس لگی ہوئی ہے اور گھر کے فرد کے اندر مشروبات پڑے ہوئے ہیں مگر پی نہیں سکتے جو کہ اللہ کا حکم ہے تو یہ جانی مجاہدہ رمدان شی کرنا پڑتا ہے اور کچھ لوگ جو سارے روزے رکھتے ہیں وہ بی پیپر میں کامیاب ہو جاتے ہیں جب اے پیپر میں بھی کامیاب اور بی پیپر میں بھی کامیاب اب اللہ ان کی وقرت فرماتے ہیں چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں ہی میرے بندے کیوں اکٹھے ہی ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اللہ الغیوب میں سب جانتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے میرے فرشتوں میرے بندے کیوں ہیں اے اللہ انہوں نے روزے رکھے راتوں کو تراویح پڑھی رمضان پورا عبادت میں گزارا اب یہ وہ مزدور ہیں جو آپ سے مزدوری لینے کے لیے آئے ہیں اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے بندوں کو کہہ دو مخصور اللہ کم اے میرے بندوں کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشاؤ میں نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو دیکھو اے پیپر بی پیپر میں کامیاب ہوئے تو عید کا دن بندے کے لیے مففرت کا دن بن گیا اس لیے عید کی خوشی اس سے نہیں ہوتی کہ ہم खाएंगे کھائیں گے اور میٹھے کھائیں گے عید کی خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ گناہ دھل چکے ہوتے ہیں بندے کا بوجھ ہٹ چکا ہوتا ہے تو بندے کا دل خوش ہوتا ہے الحمد للہ میں نے غسل کر لیا روحانی طور پہ میرے سارے گناہ معاف ہو گئے اب یہ وقت آنے والا ہے چنانچہ مبارکہ میں آتے کہ نبی علیہ الساط دعا مانگا کرتے تھے اللہ مبارک لنا کی رجب شعبان مبلغنا رمضان اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت فرما اور بقریت ہمیں رمضان تک پہنچا اب رجب کے دو چار دن رہ گئے باقی رجب ختم ہونے میں تو شعبان آنے والا ہے اس کا مطلب یہ کہ ان مہینوں میں ہمیں اپنے مال کی زکات ادا کرنی ہے تاکہ ہم پہلے پیپر میں کامیاب ہو جائیں چیتان دل میں یہ ڈالتے ہیں کہ اگر تم نے اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ میں دے دیے تو تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا حالانکہ مال ادا کرنے زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کاروباری تھے اور اپنی زکوٰۃ پوری پوری ادا کرتے ہیں اور ہر سال اللہ ان کے کام کو رزق کو اور بڑھا دیتے ہیں تو آنکھ دیکھتی ہے کہ کم ہو رہا ہے اور شریعت کہتی ہے کہ تیرے رزق بڑھ ہے یہی امتحان ہے ہمارا تو کاروباری حضرات کو چاہیے کہ شبان کے مہینوں میں اپنے کاروبار کا حساب کریں اگر خود حساب کرنا نہیں آتا تو کسی عالم کو کہیں کہ جی آپ آئیں اور مجھے بتائیں کہ میرے اوپر کتنی زکات بنتی ہے جتنی زکوٰۃ بنتی ہو اس کو ادا کریں اس کے دو فائدے ہو جائیں گے ایک تو آپ کا مال اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا اور دوسرا مال پاک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے ہم کو اشار فرماتے ہیں خود من امال اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے زکات وصول کیجیے تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے اور ان کے دل صاف ہو جائیں تو زکوٰوٰۃ ادا کرنے سے دو کام ہوتے ہیں ایک تو مال پاک ہو گیا وائٹ ہو گیا اللہ کے ہاں اور دوسرا دل بھی صاف ہو جاتا ہے صرف مال ہی پاک نہیں ہوتا دل بھی صاف ہوتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب رفل علیہ ان کے لیے آپ دعائیں کیجیے کا سکن اللہ آپ کی دعائیں ان کو دل کا سکون ادا کریں گی اب بتائیں اللہ جب نسخہ خود بتا رہے ہیں کہ دل سکون کا کیا ہے تو اگر کوئی بندہ غریب کو یا مسکین کو یا مدارس میں اپنے زکوۃ کا مال دے گا اور وہ دعا کریں گے تو پھر دینے والے کو کیوں نہیں سکون ملے گا پچھلے دنوں ایک کاروباری بندے سے میری ملاقات ہوئی اس نے کہا جی کہ میرے والد صاحب ہر سال پوری پوری زکوات ادا کرتے ہیں میں نے کہا پھر تو اور برکت ہوگی گئی آپ کے کام میں کہنے لگا اللہ نے اتنی برکت دی کہ ہماری سوچوں سے زیادہ میں نے کہا مجھے کوئی واقعہ سنا کہنے لگے ہم نے پوری زکوات رمضان میں ادا کر دی اور اس کے بعد سندھ کے اندر طوفان آ گیا جیسے سیلابات ہے تو کہنے لگا کہ جو ڈی سی صاحب تھے نا وہ آئے میرے والد صاحب کے پاس اور انہیں کہنے لگے کہ دیکھیں اس موقع پہ ہمیں سندھ کے لوگوں کے لیے کچھ امداد بھیجنی ہے بھئی ہم تو زکوٰۃ کا پورا مال دے چکے ہیں اس نے کہا جی ضرورت اب پڑی ہے تو ہم اب آپ کے پاس آئیں آپ کچھ نہ کچھ کریں کہنے لگے میرے والد صاحب نے ہمت کی اور چار کروڑ روپے کا سامان لے کر ان سلاف دنگان کے لیے بھیجا اب آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا دل اللہ نے اس کو دیا ہوگا کہ جس نے چار کروڑ روپے کا سامان غریبوں میں تقسیم کیا کہنے لگے کہ ابھی ایک مہینہ نہیں گزرا تھا چیزوں کے ریٹ میں تبدیلی ہوئی اور جو خام مال ہمارے پاس پڑا ہوا تھا اس خام مال میں سے ہمیں چالیس کروڑ کا فائدہ ہو گیا چار کروڑ دیے تھے اللہ کے راستے میں اللہ نے دس گنا کر کے وہ مال واپس پہنچا دیا میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس کو دس گنا ہو کے واپس کر کے دیکھا تو پہلے پیپر میں کامیابی کا طریقہ یہی ہے کہ جو زکان بنتی ہو یا عشر بنتا ہو یا جانوروں میں سے زکوۃ ہو یا سونے چاندی کی زکوۃ ہو وہ پوری پوری ادا کریں پھر دیکھیں برکت کیسی ہے اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال پر زکوٰۃ نہیں لگائی فالتو مال جو نصاب کا مال تھا اور ایک سال آپ کے پاس پڑا رہا آپ کے کام کا نہیں تھا فالتو تھا سرپلس تھا اس پر زکت لگتی ہے بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو حکم دے دیتے کہ میرے بندے جو تیری ضرورت کا ہے وہ تیرا اور ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ سب غریبوں کا سب غریبوں میں تقسیم کر دو تو ہم سو فیصد مال غریبوں میں تقسیم کرنے کے پابند ہو جاتے مگر میرا مالک کتنا کریم ہے اس نے کہا نہیں جو تمہارے پاس فالتو مال ہے نا اس میں سے اڑائی فیصد تم غریبوں میں تقسیم کرو اور ستانوے اشاریہ پانچ پرسینٹ جو ہے وہ تمہاری تنہا تمہارے لیے حلال ہے آپ نے زندگی میں کوئی ایسا پے ماسٹر دیکھا ہے کوئی اتنی تنخواہ دینے والا بندہ دیکھا کہ جو اڑائی پرسینٹ مال تقسیم کرنے کی تنہا ستانوے اشاریہ پانچ پرسینٹ دے رہا ہو اور اس سے مال اللہ کی حفاظت میں بھی آ جاتا ہے